بداية سأقرأ ظنني إلى الإمام العباس حيث الثلاثة فيه كان العباس فيها أول آخر للإصلاح وأول الثلاثة عجزت بخاخ الصمت أن تكلمه فكانوا أنت في ولها وقت فيه مع الإمام العباس عليه السلام قطر وبهان منكم وانت عفت غان فضر وبهان منكم وانت عفت غان عمي يعدوك والملح وزاه اجيتك من بعيد وحديتك لنا امهدرها عدل مسكوك ملقاها واجب اسجد حركني يا عطار حط بعظام روح الشفن بداه انشد عكث فرقات سوقه الكبير عطار من الالم واجلي مطاه واجب اسجد حركني يا عطار حط بعظام روح الشفن بداه انشد عباسم ألم تطوّج لرباها طقّع طيّع روحاً جلبك الشبّات صدّق ما تهدّك إلا تقراها طقّع طيّع روحاً جلبك الشبّات صدّق ما تهدّك إلا تقراها جيدك جيدك تطلع من تنور من تلك تربية النار ما بدي اكثر من بتطلع اللي من كل كبر بي الناس في باله بالذله كل القرارات بتجن الطا وخطوط من قصص موجودا سواه شلون تشوفنا نسخر من العيوب الحفره اللي بتطوب الشارع جواها ذنوبي الظهر ضبط بوس. اش ينقر هنو روحي. الدوب عناك تل الظهر ضبط بوس. اش ينقر هنو روحي الهج من تمر بيه صلاة تقرد من الخسام. منكشفوا العيوب من تربع القاهة. طالوا وضبطي بالبر عزيزة طيب. كلها تمر بيه الصلاه يفرد من الخسان مكشف والعيون والدرب اغطاها طير وغضب يبن بر عزيزه الصيف كل هالصيف تتركض نواياها تنح وليد مثل مو الات المتوف شيوخ مبروط تدبر رحم محامه وجع واشتق نهر يحتاج قهره وخير أجمد صرف يماري شلون في الظاهر وفاضل انتفت آنة لله يستيس وشاله جاي وفاضل انتفت آنة لله يستيس وشاله وجاي عدت شفوفك القاهر أنا عجب ظفير رمحان للحلال يقراها البحث والمشط لإنسانه اجيتك وانا ادري وانا اشرب من عود بطله تعبلها وترد حساب حسابك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>